Привіт із Днем Незалежності України! Ми зараз у Люксембурзі, і ми приготували нашу, наці... нашу національну страву борщик. Для наших гостей, з якими ми так чудово проводимо час тут, в маленькому селі в Люксембурзі. Отже, це є жильберт. Für quick für moment eigentlich kennst davon Ukraine hat war da so leckere Bockthes als gefeiert. Alles Gute zum Unabhängigkeitstag ihr lieben Ukrainer. Bis bald. <laughs> <laughs> And що у них є Friday, це This... bula, bula tak, uh, Феликс, Але він уже далі, це та свої ігри, да, представ Brian. Да, і знаємо ось Brian, е які тільки що забрали все десь спеціально. Так, at the independence. От, бачите, вони всі вже знають, в чому справа. Так. Сьогодні ми провели тут цілий день. Так. Толіку, по-моєму, дуже сподобалося. Ну, погуляли в Люксембурзі, дуже красиве місто насправді. Кесь ну, особливе. Це нутеля. І взагалі тут ніхто не париться. Так що так. ми також розставляємося, а завтра їдемо в Німеччину. Ну що ж, тоді з Днем Незалежності Україна. І смачно. Is Ukraine going to watch us while we're eating?